အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခ s h t i c e c y c l e bin က u e ခေ e s k t p a d r i g l i c k ထော o n a l နောက် background ရယ် color ရယ် lock screen ရယ်သိင်းရိုက်ထမှကျွန်တော်ကိုဒီင်းလေးကိုသွားမယ်ဒးကိုကျတက်ခရိအိုနချက m p ပမယ်မမမနေဘ်ြ်ကြက်ပ် p a ခြးထချ်ရှိ်းထ်ရ်ထ အဲမွန်တောုလိိရင်ဒီကွ်ရီတာ icon လ်တေ်က်ရ o n န o ောက်ထပ်တေါ့နော်က််ကြ်မ်ာုုယ််ု်မျ်မ k ွ်ရီ ကျေပြဖြစ်လာပြီရောက်ပြီလားမရောက်ဘူးလားဆိုတော့ဒီဒက်ရ l o s e ဩပေါ်လာပြီဒီကနေ့သူစီနီယာတော o n s h e t t e m k e o k a y p i c a l ဆိုတ လည်းပို့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတခြားအာသာဆော့ဝဲကိုကျွန်တော်ပြောက်သွားတာပြောက်ပေါ်ခြင် w a အဘိုဆိုင်ပြချလိုက်မယ်အဲဒီမှာ u15 location အဲလိုရော wa key 0 2အတုံးဖိထားဖြစ်တယ်5 point ij ကိုရွေးပေးမယ် control key ကိုပြီးပြီးတော့ဒီခုချင်းလိုက်ရွေးပေးမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီး control ကိုဖိမယ် power by ij ဒီ right click နဲ့ထောက်မယ် send to အဲဒီမှာ စံတူပေါ်ကိုတင်မောက်စ်ညင် b e i d e i e l d e ထာတ document ပြထားပါမလားကျွန်တော်တော့ desktop ပေါ်မှာ gray s h o w c e အနေနဲ့ထားမှပြတဲ့အ o h o w c a s e ပို့ယူလိုက်မယ်ဒါတကြပြပြန်ပေးလိုက်မယရင် e s k t o p ပေါ်အဲဇေးရပေါ o r k key ုအ a r ပေါ်ြော ဆော့ဖို့တင်လို့ရပါတယ်။အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါနေ။ဒီဗီဒတင်သိနင်ဖတ်တိ e l လေးကို like နဲ့ subscribe လုထာပီးဒကြီထတောင်မိုရနေ်ဖြပ